يا جمره السم خلو عيته سوتي بجبد الحسن من صابته يحسب من فاسل من خلته عين تربح للأهل محتارة عين تربح للأهل رعاين بوجه الحسن عين بوجه الحزن بحيرته ثابت بسم لواثق جبدته بالصبر اصبح يوصي اخوته لا يهزكم موقف الغدار لا يهزكم موقف الغدار Baal kam baal تفى يا بتفى ابعد ما يا متري قال من داو دار قال يا من يا وجع ما الله يا فرج لواقع صار واضح من وصيت المتاهى هس جمر الامي يلدنا بصغر خط جدمها استمع اثاره خط جدمها استمع ريش لو لو زينب تشاهد هالوضع ها شلون لو زينب تشاهد هالوضع جبد من سمن بواسط من خاف وان هالمصيبه يرتفع اخاف وانهى المصيبه ارتفع حنته تزود لهيب وناره